שלום. להזמין לדבר את ריבורלון. אני רק משהו, פעיל חברתי, ישראלי, מרצה תובכון הערבה ללמודי הסביבה. אני חברה מספר אנה קיאלי, Anti-authoritarian politics from practice today. שלום, תודה רבה שבאתם. אני עומדו לרשותי כ-30 דקות, אני אנסה במהלת לדבר בצורה הכי תמציתית שאפשר, כל הדבר שאני אמר הוא שאפשר להפתח ממנו שיחה הרבה יותר אני כאן מקווה שנוכל, ונהלת משהו קצת יותר להשתתפותי לאחר מכן. בעצם השיחה הזאת נמחנית לשתי חלקים, איזושהי סקירה היסטורית ואיזושהי סקירה יותר פילוסופית-תיאורטית, כאשר הכותרת שנקנה לשיחה הזאת, היא אנרכיזם בין אידיאולוגיה פוליטית לדרך חיים ואני אנסה לעמוד על המתח הזה שערתי שהייתי בין שמונה או תשע כששמעתי פעם ראשונה את המילה ארנחיזה וכל ילד ששומע מילה שהוא לא מבין, הגשתי לאימא שלי ושאלתי אותה מה זה הארנחיזה והיא אמרה, אנרכיסטים זה אנשים שרוצים להרוס את הכל ולבנות את הכל מחדש. עכשיו היה לי מזל, לפחות היא מכללה את של לבנות מחדש, אבל הדימוי הציבורי שיש לאנרכיסטים ולאנשים שמעמידים בתפוסה הזאת, בדרך כלל מכיל רק את החלק הראשון. זאת אומרת, אנחנו באמת צופים כל בן אדם ברחוב, מה זה אנרכיה, למעט אולי ביוון, ויאמרו לכם שאנרכיה זה כאוס, מסדר, בלגן, אלימות, וכל הדברים שסובבים את זה. ואני חושב שיש איזו סיבה, והסיבה היא שהפילוסופיה, או התנועה היום יותר מתמיד היא בעצם האופוזיציה הקרדיבילית האחרונה לא יודע איך לומר את זה יותר קרדיבילית אמינה אמינה, כלומר, לסדר החברתי אני אעמוד על זה לצד יותר ממשף כלומר, זה לא רק עניין של אי-הבנה של הרבה זה איזשהו רטא היסטורי אלא זה ניסיון לייצר איתנות רעה עבור התמועה אנרכיסטית על מנת להקרל אותה על מנת לקבע אצל הנשים בעיון מסוים של במה מדובר ורוצה לתקשוב על זה יותר זה הדבר שמונע ממרבית תנאי לפתוח אירון, אנסיקלופדיה, את אתר האינטרנט ולהבין במה למעשה מדובר אז בואו נוכל לשונית וסיסית אנרכיה, פירושה היוונית, היעדר שליט. אנ-אלכוס. כולם יודעים מה זה מונרכיה. כולם יודעים זה אוליגרכיה. אנרכיה זה פשוט היעדר שליט, לא היעדר סדר, אלא סדר חברתי ללא שליטי. וזו הכוונה הבסיסית של המוסד, הרעיון שכל מבניה של אדואן, יעמדו מאחורם. סדת חברתי ללא שליטים ומוכין קצת יותר תיאורטיים שוויון מקסימלי ביחסי הכוח בחברה. אומרת, חברה שבה העוצמה מחולקת בצורה יחסית שוויונית, בוודאי הרבה יותר מאשר היום, בין כלל נאו זה אומר תנגדות לכל משתרעים האדניות והיראה החיה של החיים בחברה, לא רק לא סד Medina או לא השיטה שזה נמ sham, אלא גם לא סקסיזם, לא היזנוט, לא החיים. כל מהרחקת השליקה, היקוי, בחברה, המסית הזאת שבני אדם יודעים להסתדר ביחד בלי להתחרוד אלה ביניה או בלי לפקד אלה על אלה ימיה, כיימי ההיסטוריה האנושית ממרידות העבדים הראשונים? דרך פילוסופים uh, בשולי החברות שלהם כמו לאו-צ'ה בסין הקדומה ז'נון וד'יוגנס ביוון העתיקה כתות הרטיות שונות בעיניית עיניים בבן למשל, על הקום ג'ון בור, שהיה אחת ההשראות הטרזיות מאחורי מרד ההקלעים הבריטי במאה ה-14 עוד תמויות כמו תומאס מונצר, שהיה אחת ההשראות היתריות מאחורי מרד ההקלעים הגרמני במאה ה-16 כמו קורמציה, גם הקטומה עם השיתוף הקיצוני והמעורמות השווה של דברים בנשים בקולחן כל אלה יכולות לעבוד תוגמאות לסמטימנט הבסיסי הזה של רצות בהתרשנתים גם לדורות היהודיים ודברים האלה נופיעים תקופת השופטים תקופה היחידה במקרא כשבא מוזכר שארץ שנה כאשר העם הזאת בא ומבקש ממנו להנליך עלינו מלך. שמואל הולך אל אלוהים לו, אני אמור לעשות עכשיו? עם בוגדתי. הם לא רוצים אותי בתור נביא ושופט, הם רוצים מלך. אלוהים אומר לו, אל תדע, כי הם לא בוגדים לך. הם בוגדים בי. כי אני אמיר. ואם הם רוצים מלך בשר ובדם, אז לך להסביר הם יקבלו. שבועס סוקר לפני העם בדיוק מה המלך יעשה להם. הוא ישאבד את הילדים שלכם והפוך את הבנות שלכם לשפחות, יקח אותם לחיילים, יקח לכם את האדמה ואת הטבועה, ואז אתם תצגעו אל אלוהים והוא לא ישמע איך. ובכל אותם אומר, תיהן לה אפשר על, על עבד, על של מופעים בעת העתיקה של השקפה לשוויון, השקפה בייחסי הכוח האנושי. אבל האנרחיזם המודרני, נגיד, התנועה מתקראת בשם זה מופיעה מאוחר אותנו. מופיעה בערך מחצית המאה ה-19. ומאז מחצית המאה עד היום, האנרכיזם תמיד היה בשר ומסרה של תנועה סוציאליסטית. ואת זה צריך להדגיש עם הרבה קביעות הנרכיזם במהותו ואותו אגף בסוציאליזם ששולל את הסגא בסוציאליזם במצואת קיוות פרלמנטרית, קירסת הסוציאל דמוקרטי, שולל את הסגא בסוציאליזם בצורת הפיכה ומשתלטות על מקורות הכוח והמנח, גירסתו של לנין ולמפגע אושובי. אלא כפי הוא נאמר שאלנו למסמס הן את שלטון ההון והן את פוסד המדינה בעת ובעונה אחת. ושאם אנחנו ננסה להשתמש באמצעים של החברה התוכנית על מנת להילחם אנחנו נהפוך לדמות הרעי של מה שאנחנו מנסים לשנות. ויש משהו שמרימד את אותנו ההיסטוריה של המאה זה שאי אפשר להגיע לשינוי חברתי ומותי באמצעים החוכים לו. זאת אומרת, וזו התובנה הבסיסית ביותר של האנרפיזיה. המטרה איננה מקדשת את האמצעים. להפך, חייבים להיות עשומים מאותה רוח ומאותו חומר של המטרה. כאשר אנחנו מסתכלים על הופעת התנועה המארכוסנית בתור הופק של עצמו. אפשר לייצג את קפ המים ההיסטורית. בשנת 1872, עם הפיצול באינטרנציונל הראשון, הברית הלחבה של נגוני הפועלים באירופה, נגוני פועלים שבכל הארץ הזאת הם עשיים בלתי חוקיים, לפעמים זאת מכן התעבדות של עובדים הייתה אסורה, והפיצול הזה חל בעצם בין שני מחנות. בראש המחנה האחד, מעד אהל מאוס, שדרס,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 ממדינות צפום אירופה, גרמניה, אנגליה, הארצות הסקנדינביות, ארצות השפלה, וכך אוצרות. מצד שני אנחנו רואים את תנועות הפועלים בעיקר בדרום אירופה, ספרד, איטליה, יוון, וחלק מהתנועה האוסטרונגרית, שבין המובילים שלהם אישים כמו מיכאל בקונין, המארחן הרוסי שהיה בכל מוקד, מהפכנים במהלך התקופה הזאת, אליקום על הטסטה, מהפכן תרקי ידוע, שגורסים, לא, אנחנו לא יכולים להקים מפלגות, כי זה יהפוך אותנו מפלגות הראי של מה שאנחנו רוצים לשלול. במקום זאת, אנחנו צריכים להתקומד. התקומדות כללית, כמובן, כאשר, כבר זה מצליח, רק אם הצבא מניחת זה דחולה כל דבר, בכל מקום, כל חומוסים, כל דבר, כל זה. ולבטל את זה ואנו אחד, hèן הסוציאליזם, hèן התאכזליזם, וה hèן הרשימתון המדיני, לקונן קומונא של קומוניזם. מפלים ובעלות אופדים, אדמה ובעלות חקלאים, קבלת תחנות, על מודל מוזג, כל אחת מתקבלת, וסדרה גדולה, לקבל כשפות התרחבות יותר באמצעות פדרציה, באמצעות נציגים שיש ללמדת מאוד ברוך, זו הייתה כמה לכן, כשלמי ירד מערכב את בין כמות חתום לסרוך בשוויץ לרוסיה בזמן ארפח, כמו תפוסם בדברי ימי הרושביזם, הוא ירד בקרון ואמר, האדמות לחקלאים, המפעלים הפועלים, כל העוצמה לסובייט ולמועצות המקומיים, הוא למעשה השתמש בסיסמה אנרחיסטית מובהקת. הוא לא המראה אדמות לממשלה, המפעלים לממשלה וכל הכוח לממשלה. כאשר... אה, הפיצול הזה חן. התנועה למעשה נכנסה לאיזושהי פרשת דרכים, כאשר הגורם הדומיננטי שבה היה גורם המרקסיסטי, הגורם האוטוריטרי. הדבר הזה ore sunt meajă dar și lanătriști de maie pe nu Veica mai tot ce l ait comemutta și va bioteu cel oămeaceă cum nu apălizărit și du ali de a țăt să-am pătit pe Mechil Kiusa ațăva gust oțimani cu alam care את să- שלו pe a ולכבוש מחדש את פריז, כמי של כמה חודשים. רובעים שלמים בפריז היו בניהול דמוקרטי ישיר, כועלים השתתו על המכוולים ובאצל ובאצל ובאצל. לאחר מכן, האנמריזם תנו לאסטרטגיה אחרת, אסטרטגיה שנקראת הסינדיקליזם, מעשה בניין של ארגוני עובדים מהבחנים, שהבניין זה לחתוק עם רק שביטה כללית. כאשר שביטה כללית זה לא הוכלך על מכירים היום במשק ההסברים, אלא השביטה הכלבית של המהלכה פה, אני משתתפים על המכלבים, אך הכלבים משתתפים על האדמות. זה לא מכונן סדר אחר. התנועה מרחיסטית המודרנית למעשה מסיימת את, את תפקידה ההיסטורית עם מלחמת העולם השנייה קצת לפניה, למעשה 20 לשנות בסוף המלחמה, כתוצאה מהחיסור פיזי של מרבית הטעילים הנאחיסטיים על ידי הדיקטטורות הבולשנביקיות והפשיסטיות כאחד. והתנועה נאחיסטית העשבית, או הפוסט-מודרנית שאנחנו אומרו לככה, היא תנועה שהצמים שלה מתחילים בדרום אמריקה כבר במחצית שנות ה-50, אבל בעולם המערבי בעיקר מחל מסוף שנות ה-60. אותם, כן, אותה התקומדות רחבה של שנות 67-68, הן דעת צבאית, הן בצרפת, הן בגרמניה, מעורות בצדים ראשונים של תנועה מהבחנים, שמחד שוללת את התפיסה האוטוריטרית של הסוציאליזם, של סוציאליזם, של נפוס את השלטון, שני, מפיעה לתוכה, מכוון רחם של אג'נדו, על השיור לאמורים הם מדברים. אני מדבר על קבוצות מחאה של תורות, אני מדבר על התורות האפמיניסטיות, על של של אני מדבר על צוותי סטודנטים ופרלים שבספטמבר 60. אני מדבר על אתנו ב, אנרגיה פנешית קוראים, מאוד חשוב ב life אנטי-כישישיות במרכזים אירופה.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 בין התיאות החברתיות האלה, שלא באו מתוך המיינסטרים הסוציאליסטי, אלא היו יותר מזרות מה שנכונה הפודיטיקה של הזרודות, אם אתם יצאו, אבל כמות שמתחילות יותר ויותר לזרות את המשותח ביניהן, ולראות את האג'נדות המסוימות, שהן מאבקות עליהן כמקרים פרטיים, של עמד הרבה יותר כללית, ובו העיררכיה החברתית כשלעצמה. ואנחנו מעשה רואים, עוד פעם, שימים ושתיים, קאר פרשת מים אחד, ואפשר גם לציין את המערכה הבולשוויקית, ומתחיל את הספרת קרונד שתיים. עוד קאר פרשת מים חשוב, קורה סביב סוף שנה 99, עם ההפגנות הגדולות נגד עסקת ארגון הסחב העולםי ועשיית הארה״ב, מין קאמינג-אוט פארטי של התנועה לחיסטית עכשיו, ]Right, אז זו פחות או יותר כך הסקירה היסטורית מאוד תמציתית, אני אנסה עכשיו לדבר קצת על התוכן ועל דבר. יש מדיעה לחשוב על אנרכיזם בראש הכל ראשונה בתור איזושהי פילוסופיה או תיאוריה פוליטית, כלומר איזושהי אמירה לגבי מה לא בסדר בחברה, מה צריך בולקום ואיך להגיע מותן לשם. הגנה הבסיסים שלי היא שתנוחות של האנרכיזם צריך אחר האנרכיזם זה לא משהו שקורה רק במישור החדותי והנימודי. האנרכיזם משהו הרבה יותר רחב שמקיב את כל ההיבטים של תנגות פוליטית ברשת פעילים ופותחים. זה סדרה של כובנות משותפות על איך אנחנו עושות ועושים פוליטיקה. איך אנחנו מתארגנות להיאבק איזה סוג של תעולות ובמעשה יש, הייתי אומרת, שלושה מרכיבים מרכזיים של התרבות הקולינית. הראשון, ואולי החשוב ביותר, הוא ההיבט של פעולה ישירה. הכוונה בפעולה ישירה לפעולה בלא מתבחים. דוגמה, אם אני רוצה לנוע קריטה של יער עד לצורך פיתוח נדלן, אז אני יכול להחדים אנשים על העצומה שחוגש לה קודרס אני יכול לפתוח באיזשהו הליך משפטי נגד החברה שמבצעת זה ואני יכול להיכשר לעצים אני יכול לבנות כעדב מארח שלם של סולמות וחבלים בין העצים ולחיות של חודשים אני יכול לשים סוכר בו של התחפורים גדולה של משיגה מיד את המטרה השולה, בקול לבקש ממישהו אחר לעשות אותה בשבילנו. קנה על של שיחור בעלי חיים, קנה על הפעולות ישראל בשנות בעצם נקודת היתוך של האמרטיזם בן זמנים כאן אבל על כולה ישירה אפשר להסתכל, ולא רק במובן הרונע והפרסרי, אלא גם במובן היצירתי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצות ורוצים חברה אחרת, חברה בלושליטים, חברה שגיונית, חברה שבה יש שיתוף כלכלי וכיוצד הזה, אנחנו לא מחכים עד אחרי המהפכה, אנחנו לא זה לא מתאביר, לא, אנחנו עושים זה באמצעות בנייה של קומורות אקולוגיות, קולקטיבים עונתיים, קואופרטיבים. כל גרעין או של החברה הרצויה בתוך החברה הרצויה. ליצורת החברה החדשה בתוך קרביה של החברה קיימת, אלטרנטיבות בשטח, שמתגברת ומתחזקות בשביל כבר, או להתייעטרות, של המפקים הקיימים, אבל, בדרך כלל, נראה את רוח כדי קונפליקט איתם. זה דבר אחד. דבר שני, אופן להתארגנות. כאן נדבר על הדסיס ונמצאות בכל תרועה מנכריסטית. השאיפה להתארגנות לא עירארכית, להתארגנות ללא מנהיגים. אנחנו לא בוחרים לנו מפקדים, מזכירים, הסברים, אלא מנסים בצורה שיגיונית כבר עכשיו, בתוך הפרקטיקות של אדואן האחרונית עצמה. דבר שאנחנו אה, רואים אותו, ובזה ככה יש צדק מסוים בהפיון של ההלכאה החברתית על ידי פוליטיקאים והימים כאנרכיסטים. במובן הזה שיש שם באמת מאוד בריאה למנהיגים, יש שם בצון לייצר פוליטיקה חדשה, שהמרות שלה, התוכן שלה, הוא המרכי סטובי אולי בלי גיבור מופגן או ביטול מוסד הבדינה או אנטי-קטטליזם, בתנועות הערכות של התנועה הישראלית, בארצות הברית ברוב אתם תמצאו את אברים האלה בצורה הרבה יותר והדבר השכישי הוא מה שאפשר לקרוא פוליטיזציה של סגנון החיים. עוד פעם, לא מחכים עד אחרי עמד אחד, לא מסתכלים על העתים, מסתכלים ומנסים לחיות את השינוי האמירה של מרד מגנטי שיש לו קרבה בלתי מפתלת לדפיסות אנרטיסטיות, לנהיות השינוי שאנו רוצים לראות בעולם, זאת אומרת, ניסיון להעביר עצמנו דיפ פרוגרמינג, תכנות הפוך, בעצם להשאים מעצמנו חלקים גדולים מהסוציאליזציה שלנו דבר שהוא נכון, <אח> הם למעיתנו כמוני שנמצאים בעצמתים הכי פרדילים של יחסי הכוח בחברה למעטה את המעמדים והן אמור אלה שנמצאים בצד המקבל של אותם יחסי הכוח שאנחנו צריכים לבטל את הפנמה של על, על... על... יחסי אז <אח> <אח> <אח> <אח> <אח> מכאן בעצם אפשר גם לקסור, באותה תגבות פוליטית, אפשר לקסור תפיסות אה, אידיאולוגיות אה, או תיאורטיות. אה, והתפיסות האלה גם בסוג של שלוש. אה, אחת היא ההתנגדות, כמו שאמרתי, לכל צורות, האדנות בחברה, הדומינשן, כל משטרי ישיביון שכולנו בעצם חיים לחיינו. שלהם. תפיסה שנייה, שבעצם מגזרת ממה שקיבלתי על פעול הישירה, באנגלית, politics, זאת אומרת, הפוליטיקה הצופה את פני העתיד, או לממש את העתיד. הדבר שלישי היא דגש על כיוון זה מאוד חזק על אנופיזם, ואני חושב בכלל על הדגה, וعلاים על שכמה מים דובר גם בשבוע, מונifestים על אופי הפליז האנופיזם. ופה אפשר גם לדבר על מטח צרכתי דימד the situation international, הקבוצה שיפלניא, ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה או ה מאוד ה ה ה הזכיר לי את ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה הניסיון להחדיר לקיום היומיוני איזשהו שיבוש שגורים לאנשים להתאים ספק ומוכר להם, להתאים ספק בטבעיות של הסדר היומיוני. אני אומר מילים קצרות על האנרכיזם כאן בארץ. האנרכיזם במזרח הים למעשה מופיע בשלושה בלים. הגל הראשון, אפשר להסתכל על יוצ'ב, על דופאים מסוימים לפחות, בתנועה הקיבוצית המוקדמת. יוצ'ב, על דייקר, הוקפת העלייה של הילייה ב-1920 וערב העלייה ב-1920 וערב העלייה של הילייה של הישית, כמובעינים בסוג מסוים של תפיסות אנרכיסטיות, בוודאי כגור על שגיון כשיתוס טנטלי, באבקים של נשים בתבוצות, תפיסות דו-לאומיות שמופיעות אצל חלק, לא כל אנשי הקבוצות, תמוניות שאני חושב על תמרות. הדמות למעשה שמבטאת בצלווה הכי מפהקת בתפיסה אנרכיסטית בהציונות הזאת, בהציונות הקיפוצית, של אהרון דביד גורטון, שאנחנו לדיניים בתיאום נזכר את ההפכת הכתבה, ומתנגד שהוא בצבא הברית, והוא נכנת על המון ראשונה, היה חמיניסט, היה נקלריקל, וכל הדברים האלה, על ידי בני זמנו, ונוחס לאחר מכן כמי שקידם את רעיון העבודה וההגשמה תוך השכחה של יתר התורים שאתה יודעת, לא יודע מי זה, אבל אנחנו באמת קורא את משהו כתב. אם יש דבר אחד שאני נמריץ, שחיקחו איתכם מזה, לכו תקראו את האביבורים. המאוד לא שומעים אותי, נאקבי. אז התנועה הקיבוצית המוקדמת למעשה מתנתקת מהשורשים האנרכיסטיים שלה כבר סביב אמצע שלות ה-20, הרבה לפני קום המדינה, כתוצאה מריכוז על ידי מה שלימים הופך להיות מפיים, ההשתנתות הן על ההסתדרות, הן על ההסתדרות הציומית פרשת מיין נוסף, ככה פרשת ב-1926 כאשר בעצם הריב היה על איך תראה ההסתדרות, האם זה ייצוג קבוצתי או ייצוג אישי. בן גוריון כבר אישי, כך שהיה יותר קוח במרכז, כיבוץ סביוסף התנגד לזה, ובן גוריון שכבר הספיק להשתלט על המשביר שסיפק שרעים, והן על תנובה שסיפגה את ההפצה, כשסדר להם זה. גן שני של אמרכיזם בארץ מגיע בשנות ה-50, כאשר אה, אה, מיצולים אה, דוברי יידיש אה, מגיעים הנה ומנסים לייסד מחדש את אה, אותם מעגלים תרבותיים יידישיסטים וגם אמרכיסטים שהם היו פעילים בהם במזרח אירופה. העיתון, פרובלמל, שיצא כאן לאור במשך של עוד 40 שנה, אה, יצא לאור עד שנה ה-80, והיה העיתון האנרכיסטי ביידיש האחרון שיצא ברחבי העולם, אחרי שהעיתונים הרבה יותר גדולים ורבי תפוצה ממנו, למשל הפריי בלונדון, או לאור. אנשים כמו חלק של מוסקווה, במהלך המאפליכה הרוסית, עם הניקוי של האנרכיזם במהפליכה נמלט לארצות הברית, ואחר כך הגיע לכאן בשנות ה-50, ויוסף לודם שהחליף אותו בערכיים ונוציאו ספרים, היה להם אולם בערך בגודל הזה, בתל אביב, מאות הגיעו למפדשים שלהם, זו הייתה קבוצה פחות פוליטית, הם יותר עסקו בספרות, בתיאטרון, בתנבות היידיש, אבל האנרכיזם התנתם לכאן. הגל השקישי הוא הגל העכשווי, גל שאפשר למוצרו התחלות שלו כבר בקבוצות מחר במהלך מולחמת למלון הראשונה, החילה החמת הסרבנות, אבל אנחנו רואים אותו בפוזקה ובעצם מתאחד סביב המאבק בינית כמי שקוצה ישראל בסוף שבעת 90. לאחר מכן, פעילות ומסגרת התרואה האנטי-קלובליזציה, מה שנכון נופעים ישראלים של מסיבות ריחות בלבי חוקיות, אתרי תקשורת עצמאית, הפגנות נגד תרכות הצריכה וכולי, ואחרי מסוף, מסוף של התפישאים בעוצמה הרבה הרבה בתמורת הסולידריות הישראלית, עם המחה הפלסטינית הלומית נגד התיבוש. אז למה אמרתי שהאנרכיזם הוא למעשה ההתנגדות האמינה הסיבה המרכזית היא נפילת מותנית. זאת אומרת, עד סוף שנות ה-80, אולי כבר קצת לפני זה, הקונפליקט העיקרי הגיאופוליטי העולמי נתפס ככזה שבין וושינטון למוסקווה, והאפשרות שיש אלטרנטיבה לקופיטליזם, שהיא לא היום למעשה מנסים למכור לנו סיפור אחר שהקונפליקט הוא בין, אם נייצב את זה שוב עם ערים, אז בין וושינגטון לטהרן בצורך העניין, בין הנאורות הליברלית המערבית הקפיטליסטית לבין תפיסה חשוכה פונדמנטליסטית וקוצומית. מה שצריך להזכיר בשני שגם מוסטווה וגם תאיראן, שתיהן לייצגות סוג אחר של קפיטליזם. המערכת הסובייטית הייתה מערכת קפיטליסטית, אבל כשהמדינה הייתה הקפיטליסט, מה הייתה של העובדים על אמצעי על הקפיטליזם באיראן הייתה עמקי דבר פרור ביותר. אבל, אם אנחנו מנסים להסתכל על מה שקורה בעצם באסורה בעשור אנחנו רואים את של התארגנות לא מנהיגים, של פוליטיקה אחרת, של ניסיון לייצר אלטרנטיבות בשטע, של ניסיון את עצמנו בתור סובייקטים מעפנים שנתנהגים אחרת, של אחרת, אנחנו את הדבר הזה במרכז, בלב הפואם של ההתנדדות הפוליטית העכשווית. מי occupy Wall Street ועד הפעולות של פוסי ראיוט במוסק ונגד פוטין מקולקטיבים שמתנדדים לקריאה לכאדיבים בינלאומיים באינדונזיה ועד להתארגניות שתונתיות של שמורית שגונבים חשמל ביוהניס קור הנחיזם נותר האופציה רונה, אין שום ביטחון בהישגים או אבל זה תלוי בנו, תלוי בי ובחנו בכך וכל מי שישך כאן בחדר אם אנחנו נתארגן יחד עם כל מי שעוד מוכן להתארגן איתנו וננסה כבר עכשיו לבנות בינינו ולבן עצמנו ועם כל מי שרוצה להצטרך מודלים שוויוניים, מודלים שמבוססים על דמוקרטי ישירה, מודלים שמבוססים על ייצור מקומי ואחריות סביבתית בודלים שיש בהם שוויון מוחלט בלי כל העמים, המינים, המסעים והמינים אז, אז יש לנו סיכוי. We have a fighting chance. וזה בסופו של דבר המקסימום שהוא אנחנו זכרים. תודה רבה. ש... כל... המדד שלי הוא לא מדד חיצוני. זאת אומרת, השאלה שהן יש על לגבי תעולה מסוימת זה א', האם היא נעשתה מתוך חשיבה בצורה אסטרטגית בניגוד למשהו לא יודע, מגזור של ריטואל כלשהו קיבל זה דבר אחד דבר שני, ראים, יש כאן מעשה שמביאה סולידריות אמיתית עם בני אדם כבני אדם זאת אומרת, ההתנדדות שלי היא למעשים שמנתקים אנשים אנשים פסע ודם מצלם מאנוש. את זה אני שולח. אתה מתכירה את שני אתה רוצה את דמותו של איתי. זו הייתה שולחא, ואני היקרה. אז אתה זה תכני מיני כמו אב, אב, אב, אב,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 אartiкуляр, אתה חושב שיליו קרה? מה קרה? אז, היצא קדימה, לאחר היצא, that one is the to one. נכון. אז, let's say I'm not one that's unprivileged. okay. ואז, ניתן לראות, that what what they do, they to touch it. מטברות, מרחביות, כלים. אני זוכר, לא פעם, אני קורשתי רוטוולר. אז, מה שמבוי, the privilege that this boy. okay. מה מופיע שם, says, that no, לא מוסרי, לא מוסרי לא מוסרי, אני לא לא אנאטריסטי זה לא דיברת איתי קודם אני חושב שעשייה אנאטריסטית היא עשייה שמבוססת על דיאלוג שמבוססת על התכוונות שמבוססת על ניסיון להגיע לתובנה קולקטיבית לגבי מהו הדבר הכל לעשות <אנת> אני, כלומר, אני, אני באמת לא יודע ל, ל, לתת לך אה, מדד אוניברסאי לנכונות של מעשית. זה נכון. כלומר, במובן הזה אני חושב שהתפיסה נכנסית באמת תפיסה פוסט-מודרנית, ניטשיאנית, תקראה לאיך שאתה כלומר, אין לי נקודה ארכימדית שממנה אני יודע להציב ראוי. Okay? יש לי משהו שאני צריך להתמודד איתו יום-יום ובכל דבר הוא עובד. זו עמדה שהיא לא התחמקות, היא עמדה שיש לה איזשהו בסיס פילוסופי, בסירוב להאחז באוניברסליים. כי האלה בסופו של דבר, הם מתונים לקיבוע על ידי היותר חזקים. אני חושב שאני לא יודע לתת לך תשובה יותר לרחובה זאת. בקום של פרק. הרייסוריות שהבאו אותה סדרה של הקישונות. אמת. אני מנהלכים, כל מה של הישנים זה ניסיון, בואו ניסיון, קישנות, בואו אני חושב מה את הכותה אומרת שזה ספירה חורונית שלנו.酷。הנגיד לא דאגה, הנגיד שמה שוב נתחיל שישתנה, בכל דג, בכל אפשרויות שנותenen שansa פה, שרוב זה זור פשוט. no, there are no chances that all of them are going to work. זה ש- זה ש- זה שברית המאזרות משקאה את המיחה שלה מה רפובליקה האספראדית, ולההפוך מטיש קרוב יותר לרוב זה שהבולשביקים יסתובבו את הפוסקים בגד לאנכרוסטים. נכון. אני אבל טוען שהאנכריזם הוא היחיד שלא קשל בגלל הדינמיקה הפנימית שלו. הוא כי הוא היה יותר חלש מהכוחות שהתעורדו נגדו. Okay? הגישרון של הקומוניזם הסובייטי לא נבע מזה שלחצים חיצומיים פעלו עליו. הוא נבע מזה שבתוך ה-DNA שלו הייתה דיקטטורה. על זה, זה הכישנון שאני מדבר על, לא הכישנון ב-1989, מבחינתי הקונפניזם הסופטי נחשב ב-1921. הסוציאל-דמוקרטיה, <אז> מדחינתי נחשב 1919 כשממשלה סוציאל-דמוקרטית מדכית בגרמניה את המדינה החופשית של דבר, לא עם הקנייה של בלר, שבהם כמו ששאפו על הנייר לסוציאליזם, לחברה בלי מהמטורות נכשלו בגלל שהדינמיקה פנימית שלהם ניסיתה אותם מהכיוון הזה אני גם לא חושב שאני, שהתפיסה הנחיסטית יכולה להצליח בלחולל מהפכה עולמית השאיפות שלי הן יותר מתונות אני חושב שאנחנו יכולות במקומות מסוימים בתנאים מסוימים בעתיד לייצר תוצרות יותר שוויוניות לתהליך הכריסה התעשייתי יכולות. של כל פראנט לפרוש מקולקטיב שהוא היה לא מסכימים אוקיי? Okay? Uh, אז, uh, וכאן, זו מסוגיה שנדונה מי הספר הראשון בראי, שאפשר לתאר אותו כספר פילוסופי-אנטריסטי, ממש, שהוא uh, חקירה ודבר הצדק הפוליטי של וויליאם גודווין, בריטניה 1991, שהוא מתחיל את זה בגיון פילוסופי מושג ההבטחה. מה זה להבטיח הבטחה, והאם אני מחויב להבטחות שלו? אני אפילו, תגיד אביב, אתה ביקשת ממני רווה בשביל לך קצות מחבת, אני נותן לך, ואז אני אגלה שאתה רוצה לראות פה בעצמך, אני כבר לא מחויב להבטחה שלו. ותוך זה הוא משליך בסדרה של טיונים, לכל המושג הזה של לא תקף, אם אנחנו עכשיו, יש הבדל בין כפייה לאכיפה, כפייה היא משהו שאני חושב שהוא נרצוי בכל יחסים אנושיים ואתה לא באמת מה אני חושב שאני יותר אם מישהו יבוץ על העסקים היום או בחברה בי מעמדות, אני אכפה עליו להפסיק בכוח המצרים אבל אכיפה במובן של מנדנון קבע, ביורוקרטי רציונלי, שיש לו אמצעי כפייה מתמידים לרשותו ברור שבבדמוקרטיה יש לזה מקום, בהמרח לא. יש הרבה מארקסיסטים שכן מזהים את המארקסיזם בדמוקרטיה ישירה, אני לא אוסר את זה, אני תואן שאבדלו, ה-האבדל הזה, הבדל של אחירה. אז מי מי אפשר ללכת לאנטי-אוטופיה נרטיסטית קפיטלית, האיסר שנקרא בולו בולו, ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה קולקטיבים של כ-500i של יותר אותה ולכל אדם יש האפשרות לעזוב אותם שזה ישירה וירטואלית, עולמית. אני חושב שאיכות הדיון שמתקיימת אונליין עם כל ההכנסות שלי היא לא מגיעה לקרסוליים של דיון פנים ופנים. אני חושב ש, שכל המדינות הזה הוא מאוד פתוח להשתלטות על ידי מום הכוח. אני לא צופה שיהיה לנו משהו עולמי. בכל יותר אני רואה כיסים של אה, חברה יותר חופשית בין הריסותם הרסיטל... הכול מושג לא בדפוס. אנחנו מתקדמים במודלים שמרשימים. כן כן. אנחנו מתקדמים 많이 גם בגריינים שאנחנו מבינים that all the numbers of the barik that we're going to go after yet. Go after yet because we're going to see that this is a phenomenon that is not, is not what we're going to see in the history of Galicia. We're going to be talking about because plus c plus of the זה. relationship left the other components and we can take to remove the system and the nobody also it's not a trade said for four plan andly yes there are archives of Israel which shows יש לי דרכי פעולה מסוימות שנראה שהן עודות נתיים ויש לי תמונה חצי מבוססת שחלקים הולכים מגדלים מהעבורות המכוחים ומאבדים את הצורך ומאבדים את הנהלנות שלהם בשיטה הקיימת ולכן עשוים כל מה שאני יודע על קהימות ורשויות במצב הדבר זה שאין שם חוש אין שם מוסדות ארפה אין שם מגדשים, אין עבדות במצבות כמה אין אבל עוד פעם, לא רוצה לאחס בזה ככה שבכל המוגר המסוגלות של קהדה אני בפוד אוקטימי וזה נכון במיוחד כאשר האדם נכנסים למעבה קוליטית כאשר נושאים במעבה קוליטית אני זה כי על פיסת חוף ועד לתקועת מחאה ארצית הנטייה הסקונטנית שלהם היא להתארגל של חאור מדברים <עובע> אני חוויתי בכל מעבר של מותי שתיים ואנחנו מדברים על משהו שקורה ווין אנחנו מדברים על שצריך להוביל אליו תהליך מהבחנים אנשים שנכנסו לתהליך מהבחנים בשביל לייצר חברה אחרת הם אז חזקה עליהם שהם ימצאו התנהלות כזה עוד מה אין אלה השלילים